السلام وبركاته معكم سيف الدين من قناة كينك اندرويد اليوم راح نعمل بث مباشر لخمسة لواحد سوس تلاتة اربعة خمسة ستة ستة ست ست العاب مميزة سوف مع بعض اذا نتسلى لايك يلا نبدا Thank you. Thank you. Using first aid kit Magazine is out, I'm reloading إذا يا رفاق وصلنا لنهاية هذا الفيديو لا تنسوا الإشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد واللايك وكل تعليقات الحلوة احلى متابعين إلى اللقاء نلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله شكرا لكم على الدعم.